Všechny věci na naší planetě se vyskytují ve čtyřech skupenstvích. Pevné, kapalné, plyné a plazma. My se dnes zaměříme zejména na tři z nich. Pevné, kapalné a plyné. Co se stane s molekulami, když látka změní své skupenství? Pojďme se na to podívat. A také si u toho trochu zacvičit. Látky všech skupenství se skládají z jednotlivých částic. Částice tedy atomy a molekuly, nemůžeme pozorovat pouhým okem, lupou, ani mikroskopem. Jako příklad si můžeme uvést vodu. Ta se přirozeně vyskytuje ve všech třech skupenstvích. Začneme s pevným skupenstvím a podíváme se na strukturu ledu. Jak můžeme vidět, molekuly v pevném skupenství mezi sebou mají pevnější vazby, ale neustále a neuspořádaně se pohybují, stejně jako molekuly u jiných skupenství. Jinak je tomu v případě tekutin, tedy kapalin a plynů. Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Vyznačují se malými vzdálenostmi mezi molekulami, zhruba stejnými jako mezi molekulami v pevných látkách. Molekuly se v kapalinách mohou volně pohybovat a zůstávají ve stálém a neuspořádaném pohybu. Plyny mají ze všech skupenství nejjednodušší strukturu. U plynů nebo směsí plynů, jako je například vzduch, se molekuly také pohybují volně. Na rozdíl od kapalin jsou ale od sebe jednotlivé molekuly mnohem více vzdálené díky tomu, že plyny se rozpínají po celém objemu nádoby, ve které se nachází. Nyní se podíváme na pohyb molekul, a to na příkladu našeho exponátu. Jednotlivé kuličky v exponátu představují částice, které simulují pohyb molekul v jednotlivých skupenstvích. Pokud do pedálu šlápneme jen málo, kuličky se pohybují pomalu, jako v pevném skupenství. Když začneme šlapat trochu rychleji, kuličky se rozpohybují přibližně jako v kapalném skupenství. A když do toho opravdu šlápneme, kuličky se rozmístí po celém vnitřku exponátu, jako by se jednalo o molekuly v plyném skupenství. Je nutné zmínit, že toto zobrazení je pouze orientační a je třeba ho brát s rezervou. Ale aspoň jsme si u toho parádně zacvičili. Příklady pevného, kapalného a plyného skupenství se v běžném životě setkáváme neustále. Ale co to čtvrté skupenství? Plazma. Ve stavu plazmatu je například plamen této svíčky nebo materiál nacházející se ve hvězdách. Ale k tomu se dostaneme možná třeba někdy jindy.